ده ما حصلش معايا انا شخصيا بس في يوم من الايام اتبعتلي جواب في حاجه زي مفكره كده واللي هقوله ده هو اللي انا قريته في الجواب بالظبط انا ابراهيم عندي 19 سنه يعني يعتبر في احسن فتره في حياتي المهم من غير ما اطول عليك كان ليا صحاب كتير قوي وما يتعدوش بمعنى الكلمه واللي هحكيه ده حصل بالظبط من ست سبع شهور كده انا بحب اقف قدام المرايه كتير جدا بحب اقعد اهندم في نفسي واركز في كل التفاصيل لو شعرايا مش مظبوطه ممكن منزلش عشان كده تلاقيني واقف قدام المرايه اكتر من نص ساعه وامي ياما من الموضوع ده بس زي اي شاب عادي يعني ايه اللي ممكن يحصل اخرها ايه المهم كان ليه اربعه صحابي ومتربيين مع بعض ومع بعض في اي حاجه وفي اي وقت وفي اي مكان لحد ما جيت في يوم من الايام واقف قدام المرايه و... كالعاده بهندم نفسي عشان نازل عادي وسمعت فجاه حد بيقول هيخونك فاكهه بيهزمني كده قلت يمكن خريف عشان كنت لوحدي في البيت اليوم ده عادي يعني انت عارف بقى وانت لوحدك بيتهيأ هيقلك حاجات غصب عنك فبيس مش حوار يعني منزلت بس الغريب من اول اليوم ده ان بدات تحصل ما بينا مشاكل كتير قوي ومش مفهوم مصدرها لحد ما جيت في يوم وانا واقف قدام المرايه ظهر لي في المراية حاجة زي فيلم سينما كده وبتحصل حاجات غريبة قوي ان اصحابي دول قاعدين يجيبوا في سيرتي وان هم قاعدين بيخططوا ازاي هيخسروني وازاي هيجيبوا غلط من علي انا عشان ما يحسوش بتقليب الضمير والموضوع يمشي عادي و... وفجأة كل حاجة رجعت زي ما كانت، بس الغريب إن أنا سمعت صوت الوشوشة ده تاني، بس المرة دي ما بيقوليش هيخونوك، المرة دي لقيته بيقولي إن هم بيخططوا لخسارتي وبيقولي الكلام ده. اه نسيت اقولك أنا في الوقت ده أنا كنت بلبس ونازل أقابلهم أصلاً، فمشغلتش بالي باللي حصل ده، بس أول ما وصلت عندهم لقيتهم قطعوا الكلام اللي كانوا بيقولوه فجأة، وإزيك وعامل إيه وأخبارك قعد بطريقة اللي هي مش طريقتنا مع بعض، بس أكيد أنا بيتهيأ يعني، أكيد صحابي دول عمرهم ما معايا انا كده، احنا عشره واحده ومع بعض من زمان، وبعدين انا ما عملتلهمش حاجه عشان يخسروني او يبعدوا عني حتى، بس الموضوع ده ما كنتش عارفة ابطل تفكير فيه، بالذات اللي حصل قدام المرايه دي، ومش عارف احكي لحد حاجه، لان الكل مش هيصدق، يا اما هيقول لك ده من كتر وقفته قدام المرايه، ده يا اما هيقول لك يا محظرناك، يا اما دي تهيؤات يعني محدش هيصدق اصلا يا اما هيجيبوا الغلط عليا اني ازاي اشك في اصحابي كده اصلا ففضلت ساكت لحد اما اشوف ايه اللي هيحصل وبعد حوالي اسبوع حصل فعلا اللي كنت شايفه في المرايه ان هم بيغلطوني بس انا بحاول اساعدهم بسبب المشاكل اللي هم فيها ان هم مش قادرين يناموا بسبب كتر الكوابيس اللي بتجيلهم ان هم دايما بيشوفوني في ابشع صوره ليا فيها في الاول كانوا دايما بيرمولي لي الكلمه دي في وسط الهزار وانا بشغل دماغي كانوا يقعدوا يقولوا احنا بنشوفك في الكوابيسنا وشكلك بيبقى وحش قوي بس زار زار ايه اللي يخليني اتخيل واحد صاحبي في ابشع صوره له لحد ما وصلت بيهم ان حياتهم وقفت نهائي ما بقوش بيقدروا يشتغلوا او حتى يذاكروا وانا حاولت اساعدهم كتير بس ما بنوصلش الحل لحد ما وصلنا الحل انهم بيشوفوا سعادتهم وراحتهم بعيد عني ودلوقتي انا وحيد انا وأوضتي والمراية الغريبة دي لحد ما جيت في يوم داخل الحمام عادي فعديت من قدام المراية بس لفت نظري شكلي اتغير لميه وتمانين درجة شعري بقى طويل ودأني بقى طويلة وتحت عيني اسود وشكلي بقى وحش قوي وحصل معايا نفس الموضوع تاني ان المراية قلبت فيديو وان انا شايف شخصين مش باين ملامحهم بس انا سامع حد بيوشوشني تاني وعمال بيقولي ان الشخصين بيتفقوا إن أنا حالتي مش عاجباهم وإن هم هما عايزين يقربوا مني وإن هم هما عايزين يفرحوني ويخرجوني من اللي أنا فيه بس هما مين دول؟ والصوت ده رجع تاني ليه؟ ما كان وقف بقاله فترة من ساعة ما جبت عن أصحابي والصوت ده واقف إيه اللي رجعوا تاني؟ وهما عايزين يقربوني من غير ما يضايقوني ليه؟ هو إيه الموضوع بالظبط؟ هو إيه الحوار؟ ده ده أدخل في تساؤلات كتير قوي وإيه حوار المراية ده؟ وفي إيه؟ وانا إيه اللي بيحصل لي؟ بي. المهم بعد حوالي يومين لقيت في واحد من بتوع أيام سنوي بيكلمني وبيقول لي إزيك عامل إيه؟ تيجي ننزل مع إن مفيش عشان بابنا أصلاً لقيته بيقولي إحنا النهاردة متجمعين ورجالة السينما كلهم يبقوا موجودين وهيبقى في ناس كتير أوي موجودة إيه رأيك ما تنزل معانا إحنا بقالنا كتير أوي مقعدناش مع بعض مقتنعتش بس أهو أحسن من قعدة البيت برضه نزلت ولقيت أكتر من خمستاشر شخص موجود في المكان طبعا اتوترت جدا لأن بقالي فترة كبيرة قوي ما تعملتش مع عدد زي ده اه ما انا نسيت أقولك انا بعد ما دخلت الكلية خسرت أكترية أصحابي معادش حد بيسأل عليا ولا انا بسأل على حد بس طلعوا كانوا عاملين لي مفاجأة عشان عيد ميلادي اللي كان من يومين طبعا انا فاكره بس مكنش عندي خلق أوي كانش ليه نفسي احتفل بحاجه احتفل بايه انا نفسيتي زفت بس هما احتفلوا بيا بقى وبجد كانوا مفرحيني اول يوم ده ومن بعدها لقيت شخصين بداوا كل ما انزل ستوري يردوا عليا كلما ما احتاج حاجه الاقيهم واقفين جنبي لحد ما اكتشفت ان هما دول الشخصين اللي انا كنت شايفهم وقربوا مني وبقينا اصحاب وبقينا بنروح ونيجي بس بعد فتره من المروح والمجي ومحاولتهم كتير قوي هما يخرجوني من اللي أنا فيه للأسف محاولتهم كلها فشلت، ما كنتش بحس بنفسي معاهم، هما اتنين دايماً عندهم شخصية العقل اللي هما بيحبوا يفكروا في كل حاجة، يحسبوا كل حاجة، مش زي شلتي اللي, اللي كنا بنتهور بنعمل اللي احنا عايزينه في أي وقت، تضرب في دماغنا أي فكرة بنعملها وقتي، عدت عليا كل الأفكار دي وأنا بفتكر صحابي دول وبقارن ما بين دول ودول في مدة ما أعرفش هي قد إيه بالظبط، بس ما تقلش عن الساعتين، وفقت فجأة ولقيتني واقف قدام المراية الفقر دي تاني وانا مش فاهم ايه اللي حصل او ايه اللي جابني لحد هنا. اخر حاجة فاكرها ان انا كنت على السرير وبكلم اصحابي عادي وحاسس ان جسمي تقيل ورجلي وجعاني اوي كنت عايز اروح اريح على السرير تاني بس انا مش قادر احرك رجلي فلما رفعت عيني فجأة قدام المراية ونظام نقصد لقيت واقف بيتحكي.